Ministrul Aprerii un proiecturia în România se revitalizează o companie importantă. Aerostar ar putea deveni un hub regional de furnizare de servicii de mentenang pentru aeronave, a declarat vineri la Baku ministrul Aprerii Naționale, Mihai Fifor, informează Zagerpress. Aflat într-o vizită la sediul societății, FIFOR a precizat ce armata română are înderul are mai multe programe cu aerostar, iar colaborarea va continua sub linierea pentru cele 36 de aeronave F-16 ce urmează să fie achiziționate în perioada următoare. Cert este ce pentru câteva programe majore de înzestrare a armatei române vom colabora fără niciun fel de dubiu cu Aerostar Baku. Aici se va face mentenan pentru avioanele F-16 pe care forțele aeriene române le au în dotare. Cei de la Aerostar Bacu sunt într-o fază foarte avansată de negociere cu Lockheed Martin atât pentru F-16 dar mai ales pentru sistemele HIMERS. De asemenea, în faza foarte avansată de negociere cu Raytheon pentru programele referitoare la sistemele de rachete Patriot. Eu cred că acesta este doar începutul. Armata română sub îi propune ca în perioada următoare să achiziționeze încă 36 de avioane F-16, astfel încât forțele aeriene să fie complet dotate cu aeronavele necesare. Întrecinerea programului de mentenant pentru F-16 se va face aici, la Aerostar. Intențiune ca aerostar să fie un hub regional pentru tot ce înseamnă partea aceasta de aeronautic, a declarat Mihai Fifor. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat sub cu omologul său din Crocia. Am discutat în repetate rânduri cu omologul meu din Crocia care la rândul său cumpre F-16 sub liniere caut un furnizor de servicii de maintenance pentru aeronavele sale. De ce nu? Discut-me subliniere-i cu celelalte ceri din regiune pentru ce, a sublinierea acum am spus-o întotdeauna, sublinierei prin programul de guvernare, România ce subliniere-i dore subliniere te se devin un hub pentru industria de apărare, a spus FIFOR. Aprelui Naționale a precizat, în ceea ce privește sublinierea achizicii a celor 36 de avioane F-16, ce sunt în analiz mai multe oferte, dar ce procedura de cumpărare a aeronavelor va dura câciva ani. A sublinierea t se închid perioada de ofertare pentru ce a fost firesc să se consultme mai multe surse. Am fost acum circa o lună în Israel, unde avem discuții avansate. Am primit oferte sublinierei din Grecia, sublinierei Portugalia. Vom alege cele mai bune aeronave, cele care sunt compatibile cu nevoile forțelor aeriene. În foarte scurt timp. O delegație de la forțele aeriene va face o deplasare în Israel pentru a vedea aeronavele ofertate de colegii de acolo. Sper ca în cel mai scurt timp să putem avea o concluzie pentru achiziționarea acestor aeronave. Nu vei imaginați ce aeronavele vor fi cumpărate mâine. Este un program care se va derula pe câțiva ani, a sublinierea cum se va derula sublinierea i partea de mentenan, de aducere la zi a acestei tehnici, a mai spus ministrul apărării. Ambasadorul Suala București, din Hans Klemm a declarat încântat ce România este interesat de sisteme de apărare americane subliniere, iar reiterat declarația cea din Donald Trump, ce care noastră este un model pentru statele membre NATO, după ce a alocat doi din PIB pentru apărare. Aerostar pare să fie un partener promițător pentru companiile americane din domeniul apărării, a declarat Hans Klem.